Γεια σου Κωνσταντίνα Πού πα. <coughs> Πάω να μπαίξω με τις φίλες μου 14 μέρε δεν έχουμε σχολείο Και θα τις εκμεταλλευτώ όλες Είναι πολύ ωραία που δεν έχουμε μαθήματα Δεν θα διαβάσω τίποτα Όλη τη μέρα παιχνίδι Τίποτα άλλο Ναι αλλά δεν σε βλέπω καλά Ε Μήπω να γίνεις πρώτα λίγο πιο καλά και μετά να βγεις για παιχνίδι. Ε, απλά για το καλό σου, για να μην χειροτερέψεις. Σιγά βρε Γιώργο, τι έχω, ένα βιχαλάκι έχω, να μην πάω να παίξω, δηλαδή να μείνω μέσα στο σπίτι κλειδωμένη, τι να κάνω. Ε, γιατί γελάς. Δεν το είπα για κακό. Ένα απλά... επειδή σέρνετε γρήπη. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να γίνεις πρώτα τελείως καλά. Όχι για σένα, κυρίως. Εμείς είμαστε μικροί. Δεν κινδυνεύουμε. Αλλά... Κάποιοι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την αναπνοή τους, που είναι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία μήπως κολλήσουμε εκείνους. Μήπως μ, δεν πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Τι λες? Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν το σκέφτηκα. Εγώ... έχεις δίκιο. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Εγώ απλά πίστευω ότι... Ε, εντάξει μρε, θα, θα γίνω καλά, σύντομα, σιγά. Όντως, πρέπει να προσέξω. Γιατί... Ε, θέλω να πάω να δω κάποια στιγμή και τη γιαγιά μου. Μαλλον... Πρέπει να πάω στο σπίτι τώρα. Ε, πόσες μέρες πρέπει να προσέχω όμως... Όσες μέρε όσε χρειαστούν για να περάσει το βιχαλάκι. Τόσες επιλογές έχουμε. Πλέον έχουμε κινητά, υπολογιστή, τηλεοράσεις που παίζουν πάρα πολύ ωραία τηλεοπτικά παιδικά προγράμματα. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Αλλά δεν χρειάζεται να παίζουμε όλη μέρα βέβαια. Υπάρχουν χιλιάδια που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα έχω δει ότι ανέβηκαν ηλεκτρονικά βιβλία ε, και επίσης ανέβηκαν και θεατρικές παραστάσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Οπότε άμα βαριέσαι ασχολήσουμε με αυτά. Δες κάτι να περάσει η ώρα. Διάβασε κάτι που σου αρέσει. Δεν είναι τόσο άσχημα και αν θες μιλάς με τις φίλες σου στο ίντερνετ, στο κινητό είσαι αγχώνη. Τέλεια, πολύ καλή ιδέα. Θα στείλω σε όλες μήνυμα να κάτσουμε στο σπίτι και να βάλουμε να δούμε την ίδια ταινία. Και μετά να πούμε τι η μία στην άλλη. Αχ, είχες δίκιο βρε Γιώργο, εγώ απλά το είχα πάρει στην πλάκα. Αλλά μάλλον δεν πρέπει. Και πριν καιρό που ήμασταν όλοι άρρωστοι... Μάλλον δεν έπρεπε να πηγαίνουμε στο σχολείο ακόμα και με ένα βιχαλάκι. Mm. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή σου. Παρακαλώ. Και βλέπω ότι τηρείς τα μέτρα παρόλα αυτά. Όντως όταν κάνουμε αψού δεν κάνουμε στην παλάμη μας αλλά στον αγώνα μας. Και φυσικά πλένουμε τα χέρια πολύ συχνά γιατί και στο σπίτι συναναστρεφόμαστε με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας και φυσικά ανοίγουμε το παράθυρο κάποιες φορές πιο συχνά από το κανονικό. Ελπίζω να περάσετε όμορφα ε, και αν θες στείλε μου και εμένα ποια ταινία να δείτε να τη δω και εγώ.